Už jen několik dní zbývá do prvního termínu podání přihlášek na vysoké školy. Bakalářské studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové studijního programu ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra je tří leté. Během studia získají absolventi výstupní znalosti a dovednosti všeobecných sester, které odpovídají evropským požadavkům. Obor ošetřovatelství jsem si zvolil z toho důvodu, že jsem uh, už odmala chtěl vlastně působit v pomáhající profesi. My máme vlastně ošetřovatelské postupy, kde se vzděláváme odborně uh, poté. Vlastně máme primární praxi, kam chodíme vlastně k lékaři do ordinace a poté máme vlastně praxi v nemocnicích. Studium studijního programu ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra na Lékařské fakultě zde v Hradci Králové má více jak 25 letou tradici. Získaná kvalifikace Všeobecná sestra je perspektivní, v současné době velmi záslužná a žádaná profese. Právě se nacházíme v modelové učebně, kde probíhá výuka ošetřovatelských postupů. Zde máme naši pomocnou figurínu, na které si zkoušíme všechny praktické úkony, které nás v budoucnu budou čekat. Tady ta figurína, my ji říkáme Zuzana, umí dýchat, umí mluvit, simulovat veškeré situace, na kterých se vlastně učíme postupovat. Termín podání přihlášky je 28. února 2019.